على <تصفيق> وقت انت تبرد بالخصالي له اليوم طابت كل حالي ويبناه هنا له للوصالي وليد اللي انصفه بجديده له اليوم كان يوم عيده وروحه بفضل الله سعيده عسى الله من خيرا يزيده أو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ياغدر يدا زهل يوم عيد وروحا سعيده عسى الله من خيره يزيده تراحيب تقاعد